Вибух стався о 5.40. 18 травня в житловий квартал центрального району Миколаєва влучила ракета. Розірвалася біля будинку миколаївця Андрія. Він перебував всередині. Сталася пожежа. Говорить, дивом не постраждав. Дихав утром повжестово. Слышу бобух. Я в хаті, жінка на влітній кухні була. Заходи Андрій, ти живий, я кажу, да, так, живий. Ну от вийшли, відгорить хата, потолки повалені. Приїхали, пожежники, потушили, їм чесики. А що діти? У нас десь було, ну куски повиносили, мого відео. По прибитю було встановлено, що палає житловий будинок, має різні ступені пошкодження на площі 50 метрів квадратних. Пожежа була успішно ліквідована, було задіяно 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Катерина Панасенко – власниця приватного підприємства ритуальних послуг. Розгрібає руїни, що залишилися від офісу. Говорить, ця робота була єдиним джерелом доходу для її родини. Нічого не залишилося, взагалі нічого не залишилося. У мені машин, ні вдома, ні товару, у мене дитина інвалід, нічого не залишилося. У Миколаївчанки Тетяни також зруйнований будинок. Майно знищене, вціліла лише шафа на кухні. Вранці жінка вийшла на подвір'я пити каву, вибух застав її у власному дворі. «Все, ну, смотрите, все я садюю. В хаті криші немає, потолка немає, в кухні немає. Холодильник в ванну, як вам сказати. Там теж смотри, окна, теж, крыши немає. Хаки тоже потолок упав. упала, всі живі, але як то. 82 роки. Від сьогодні в неї також немає житла. Цієї ночі залишилася у сина на іншому кінці міста. Говорить, це і врятувало їй життя. Все на полу. Ось постійно стараюсь щось винести. Ну, это, кухня все розбоблена, ну, взагалі все розбобляно. Що говорити? Звісно, в ніякому не може бути речі. Люди та рятувальники усюди знаходять уламки ракети. На деяких можна розледіти номери. Часть ракети. О, якраз. Зустріні номера є ще на одній частині. Теж дублюються. Здесь вони. Тобто здесь вони вибиті, здесь вони мактрам на написані. Оце номерам можна приділити. Ну, можно, да, специалисты смогут определить, что это было. По мы приехали по вызову, сказали, что, возможно, будут какие-то жертвы. Слава Богу, жертв среди людей нету. Пришли люди в шоке, буквально. Один человек рассказывает, лежал, спал и прилетело. Ну, мы пришли, увидели, куда он в рубашке оказался, можно сказать. То есть оно прилетело так, что половина крыши почти накрыла его кровать. Загиблих немає, поранена одна людина, більше двох десятків зруйнованих будинків. Ті, хто залишився без житла, планують тимчасово переселитись до родичів або в запропоноване тимчасове помешкання від міста. За словами прес-офіцера обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука, Попередньо відомо, що ракету було запущено з акваторії окупованого Росією Чорного моря, а саме з бомбардувальника сімейства Сум. Ольга Руда, Юрій Руденко, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.